Юлія Которіна. За освітою – економістка. Любов до бісеру у жінки з'явилася 10 років тому. «Моя історія банальна, як у всіх. Стало нудно в декретній відпустці. Ну, така історія її майже кожна друга майстриня розповідає. Тому саме з цього все і почалося». Юлія – самоучка. Свою діяльність розпочала з вишивання сорочок. «Я завжди хотіла собі вишиванку, тому що я її вишивала ще коли це не було так популярно. Це був, здається, 2011 рік. Так, точно, 2011. Пам'ятаю, коли я її вдягла, то це був фурор. На мене майже пальцями тицяли. Да, було дуже незвично. Ще їх... Мало в кого вони були. і це... Мені сподобалася реакція людей. І я майже кожного року відшиваю як мінімум одну, а тут дві, три, чотири вишиванки на рік у мене. Це та сама вишиванка. Юлія працювала над нею 9 місяців. Витратила 1 кілограм 200 грамів бісеру. Таких вишиванок у колекції жінки близько 20. «Вона дуже важка, як кольчуга, але дуже красива. Це моя улюблена. Я не, вирішила не зупинятися на вишиванках і пробувала різні техніки, різні види вишивки, різними матеріалами. Тому я почала вишивати сумочки, потім я спробувала вишивку по металічним філіграням, це дуже теж цікаво». В колекції Юлії корони із бісеру. Така прикраса може доповнити наряд на тематичних вечірках, а також може стати нагородою для переможниці конкурсу краси, говорить Юлія. «Це корона робиться повністю з нуля. Це просто основа, і ці, кожна пластиночка – це окремо йде, я їх з'єдную, я їх, де треба, підрізаю трохи. Ось, ну, в залежності від того, яку форму я собі задумала, вони можуть бути такі, ось такі, трохи як... Як кокошники. Це зразки, які вони не наліплюються, я їх теж пришиваю. Це ось пластинки, вони філіграні, в них є дірочки. І це все кожен камінчик, він ну, пришитий. Віднедавна Юлія почала працювати у новій техніці ювелірна вишивка. Ось, наприклад, брошки, різні, корони. Можна літеру будь-якого імені можна вишити іменну брошку. Можна. Тематично, якийсь осінній листочок, наприклад, брошки-шпильки є, є також імітація ось у мене, старовинних шпилів, як ну, у Марії Антуанети, мабуть, були колись. Своє захоплення Юлія перетворила у справу. Говорить, попитом більш за все користуються сумочки та прикраси. У мене вони... Ну, дома не бувають, майже цю сумочку я взяла у своїй замовниці, попросила на один вечір для зйомки. Тут дуже різні матеріали, тут і м, кристали, тут і перлини, тут і бісер різний, круглий, рубка і японський, і стразовий ланцюжок, дуже-дуже багато різних кришталевих бусин різних форм. І також сумочка сама зроблена з оксамиту чорного, Ось. і це пір'я страуса, її прикрашає дуже так, незвично. Ну, це була забаганка замовниці, тому вона саме таку хотіла, Ось чорну. Пір'я я купувала в магазині, це зараз вже не диковинка, тому різних кольорів, різних, різної довжини можна придбати пір'я». Юлія Которіна говорить, вишиває і задоволення. Сім'я її підтримує. «Всі задоволені. Ну, правда, свариться чоловік, що я не сплю, <сум> мало сплю, але Бо він же йде на роботу іноді, а я ще вишиваю. Це така справа, яка захоплює повністю і не відчуваєш навіть часу. Так. Хтось каже, що це дуже е, втомливо, але я відпочиваю, коли вишиваю». Юлія не планує організовувати виставки у Миколаєві. Робиться для душі та людей. Ніна Булах, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.